كل عمره الشر ما بجيب غير الشر، لهيك بعد عن الأذى قد ما فيك، خلي الرحمة دايماً بقلبك مع كل الناس حتى مع اللي بيكرهوك، الوقت كفيل يقلب الأمور لصالحك، إذا كنت بتستاهل ونيتك طيبة، وراح تلاقي الأمور فجأة عم تتحسن إذا ضليت صابر، سامح اللي غلط بحقك بس ما تنسى أبداً اللي عمله، وأعطيه فرصة تانية إذا كان عندك أمل إنه ممكن الأمور تتصلح. بس مع كل فرصه كون أسكى ولا تكرر نفس الاغلاط دايما حط ببالك انك مش دايما انت الصح وممكن يكون في طريقه تانيه تنحل فيها الامور